السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة دوبليكس للبيع في المهندسين بخش معانا أول حاجة من باب الفيلا في عندنا هنا جزء في الريسبشن تفاصيل كلها كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو بالمساحة بال بتفاصيل عدد الغرف بكل حاجة. اول حاجة هنا عندنا جزء اللي مقفول من الريسبشن لان ده جزء طبعا يقدر يتفتح يبقى مساحة كبيرة مع الريسبشن ودي هنا عندنا الريسبشن معمول تكييف مركزي طبعا توضيب ارضية بركية ارو مستوى راكي جدا ميزة ان الدوبلكس فيلا دوبلكس ديت دي كلها علي الشارع ومش مجروحة ونورم دي كده معانا بقيت مساحة الريسبشن بما فيه جزء اللي هنا اللي هو متقفل ممكن ده يتفتح هيبقي مساحة كبيرة معانا بنيجي بعد كده نلاقي هنا حمام الضيوف حمام الضيوف معمول الباب بتاعه فرفرجي شغل عالي جدا ده كده هنا عندنا حمام الضيوف وهنا دي عندنا السفرة بعد كده في عندنا هنا غرفة المربية بالحمام بتاعها معمول لها حتى سريرين سرير دورين قصدي عندنا هنا بعد كده المطبخ الرئيسي مطبخ مساحته كبيرة ده الجزء التاني من المطبخ طبعا ميزة يمكن ملاحظينها واحنا بنصور الصبح ان الشقة بالمطبخ بالحمامات الشقة أمزيتها ان هي كلها نوره مش مجروحه خالص بعد كده هنا عندنا غرفة مقفولة ممكن تبقى ليفينج تحت غرفه معيشه ان احنا عندنا الاكيشن سنتر الكامل دي مساحتها مساحتها كبيره اللي حابب يعكس مثلا وحابب يخلي السفره جوه لوحدها يخليها ريسبشن بره كبير صالونات انتري بعد كده بنلاقي سلم معمول فور جي ستايل عالي جدا ارضياته كلها معموله بركيه بنطلع نشوف الغرف فوق هنا عندنا الارضيه اللي بره معموله رخام، وده باب تاني للغرف في هنا غرفه صغيره يمكن هي مش منوره دي اول غرفه بتقابلنا وفي هنا عندنا الليفينج فوق للغرف بكيتشن صغير هنبدا من ايدنا اليمين الاول الغرفه الماستر بالدريسنج دي غرفه ماستر بالدريسنج والتكييف بردك المركزي اللي موجود فيها بنلاقي بعد كده هنا الدريسنج دريسنج كبير بصراحه معمول وعندنا بعد كده هنا الحمام والمصا الماستر ميزان ان المساحة بتاعته كبيرة ده الجزء اللي فيه السخان وهنا عندنا البانيو ده البانيو وعندنا هنا القاعدة بدي عمون شغل راقي جدا وستايل عالي اللي هوات الفخامة والتميز هنطلع من الماستر طلعنا من الماستر الماستر مساحتها كبيرة جدا يعني بصراحة وفيها تراس علي الشارع طلعنا هنا للجزء اللي معمول هنخش بعد كده على الجزء التاني اول حاجة هنا بتقابلنا في غرفة غسيل بعد غرفة الغسيل في هنا عندنا حمام وعندنا هنا اول غرفه ماستر في الجناح الجزء ده بنخش هنا على الغرفه نفسها بعد كده بنطلع بنخش على الغرفه الثانيه بس هي مش مصدر ليها الحمام اللي بره يخدمها ويخدم الليفينج بعد كده بنخش على اخر غرفة ماستر. وده الحمام معمول مستواه عالي جدا وده البانيو طبعا احنا غبنا عليكم الفترة اللي فاتت في ان احنا كنا بقالنا اسبوع بس كنا بنحضر لشغل يعجبكم الفترة دي اتمني يكون فيديو النهاردة عجبكم. ماتنسوش الاشتراك في القناة وضغط الجرس ولايك وشير لحد ما نقدر نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس تظهر مننا فيديوهات كتير في الفترة دي وجوالات وإن شاء الله أتمني إن القناة تحوز رضاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.